Зараз Іван не має постійної роботи через необхідність приділяти час реабілітації, але, по можливості, надає побратимам правову допомогу, бо є фаховим юристом. Власне, пішов захищати державу, будучи успішним адвокатом, – розповідає ветеран. Іван Погорелий згадує, як його 42-й окремий ботопіхотний батальйон виходив через Іловайський так званий «зелений коридор». В зв'язку з наявним вогнем, подальшому переміщувалися з допомогою техніки 51-ї бригади. Попали під масивний обстріл, який був протягом доби. Ми вступили в стрілецький бій, однак, на жаль, понесли втрати. Зокрема, я отримав кольові та осколкові поранення. Хлопці вимушені були відступити, і я залишився. На місці було на протязі декількох годин переміщувався з метою не потрапити в полон. Ці події відбувалися 29 серпня 2014 року, каже Іван. З-за дерев чув, як вороги дострілюють поранених українських військових, а потім побачив цивільний легковик, на котрому були прив'язані білі ганчірки та напис «Діти». Бойовики відкрили по автомобілю вогонь з двох кулеметів російського БТР, розповідає боєць. Відстань не перевищувала 400 метрів. Сам, будучи кулеметником бойової робітальної дозорної машини, чітко розумію, що на такої відстані Знаходячись у башні БТР, БРДМ, ти чітко розумієш, по якої саме цілі ти ведеш вогонь. На жаль, в машині знаходились цивільні особи, батьки їх двох дітей та мати одного з дорослих. Вказані люди були вбиті, залишилось Живою лише дівчинка маленька, От. всіх інших, ну, враховуючи калібр, було порублено на шмаття. П'ятирічну дівчину Яну поранили в руку. Іван надав їй першу допомогу. Він і сам через поранення ноги та спини міг лише повзти, але намагався заспокоїти дитину. Вона не сприймала смерть як таку. Тобто, о... Вона вважала, що ну, ми з нею розмовляли категоріями заболел, гром, молнія, якісь казки. Я намагався відтягти її від цього від автомобіля. Крім того, все було залито топливом. Відповідно була можливість вибуху. Однак вона постійно намагалась повернутися в машину, наприклад, у перших часів. Саме Бо сприйняття події фактично в неї на той час ще не було. – Тобто вона думала, що мама заснула? – Так. Вмираючи її матір благала мене, щоб я передав якимось невідомим чином, передав її, її рідним, передав документи. Іван передав дівчинку людям, яких незабаром зустрів, через що й потрапив у полон. Каже, згодом дізнався, що дитину доставили до Донецька й надали медичну допомогу. Тепер вона мешкає на тимчасово окупованій території зі своєю другою бабусею. Історія з дівчиною, яку врятував боєць, лягла в основу сюжету скульптурної групи в Дніпровському музеї АТО Солдат і дівчинка. Задум співробітників Дніпровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. А виготовив композицію скульптор з Харкова Володимир Райченко. Він родом з Луганська, тож каже, було цікаво втілити драматичну історію зі сходу країни з героєм. Не доводилося зустрічатися, але про подвиг Івана він чув від замовників та читав у засобах масової інформації, розповів суспільному Запоріжжя художник. Встречають а не посисна солдата. Зустрічають атовця безпосередньо солдата, відвідувачі музею, визволителя. І мені запропонували зробити таку скульптуру, щоб дівчинка подавала солдату яблуко. І таким чином, якби висловлювала вдячність. Висота пам'ятника, ми це обговорили, 1 метр 90 сантиметрів. Це солдата, бо він вищий. Це було у 2016 році. Вага бо фігур близько 230 кілограмів. Солдат десь 180-170 кг і фігура дівчинки кілограмів 60-70. Звісно, ми їх відливали окремо, а потім зварили таку композицію. Матеріал латунь, не бронза. Це латунь. Образи ми так шукали. У нас не було якихось картинок. Від нас не вимагали портретів. Щоб солдат був на когось схожим. І дитина. Ні, такого не було. Ми в обох фігурах втілили збірні образи. Музей АТО в Дніпрі, включно з експозицією «Просто неба шляхами Донбасу», відвідали з травня 2016 року по січень 2022-го понад півмільйона осіб. Такі дані надав Суспільному Запоріжжя Дніпровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького. Іван Погорели планує надалі працювати правником у Києві. Наслідки поранень, каже, не дуже поєднуються з роботою військовослужбовця, але у разі необхідності готовий повернутися до війська. Герман Дубінін, Владислав Киящук, Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Запоріжжя.